Sen yli ajetaan, sen yli kävellään ja sinä voit päättää. Voit päättää, onko se tie turvallisin vai turvattomin paikka. Sinä teet suojatien. Tee oma suojatie julisteesi ja osallistu kilpailuun osoitteessa liikenneturva.fi. Liikenneturva ja autoalan järjestöt.